حكم المسلسلات والافلام حكم المسلسلات والافلام يعني ما ذكرت الوقت في السؤال الثاني او الاولاني من يعني اسئله هذه الحلقه المباركه اقول المسلم يجب ان يكون حريصا على وقته، ووقتك هو حياتك، الوقت هو الحياه، واذا يعني كان قول عبد الله بن مسعود ما ندمت على شيء كندمي على يوم مرة قل فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على يوم كندمي على يوم مرة قل فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. وكان السلف يقولون اذا مر بي يوم ولم استفد هدى ولم اقتبس علما فما ذاك من عمري. فانا يعني اقول للمسلم والمسلمه لا تضيع وقتك في مثل هذا في مثل هذه المسلسلات وفي مثل هذه الافلام التي ربما لا تعزف الا على وتر الجنس وعلى الا على وتر الدعاره والا على وتر القيم الخائنه. يعني قد تقف تجلس أمام فيلم كامل أو أمام مسلسل كامل كل حلقاته لا تنبني إلا على الخيانة امرأة مظلومة مسكينة يعيني في البيت لأن الرجل مشغول طوال اليوم بالشغل وسيبها فمسكينة بقى مش عاوزة مش لا حد يقول لا بحبك ومش لاقي حد يقول لا ده أنت عينه فتعمل ايه تروح بقى تحب واحد تاني عشان يقول لا بحبك ايه الخلل ده ايه الخلل ده تأصيل لمعاني الخيانة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أليق أبدا أن يقدم هذا بدعوة الفن أي فن؟ أي فن هذا الذي يؤصل للرذيلة ويهيج الغرائز الهجعة ويثير الشهوات الكامنة ويثير الشهوات الكامنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون من أهل العقل ومن أهل الفهم وأن يجعلنا من أهل البصيرة ممن يدركون شرف زمانهم وقدر وقتهم ويعرفون قدر النعمة التي هم فيها الا هي نعمة الفراغ؟ يا أخي لا توظف الفراغ في مثل هذا؟